Živijo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili brezglotensko sledico, ki je idealna za takrat, ko vam ustanejo beljaki. Veljeli bomo beljakovo rolado s čokolado in kavo. Sam predstavljate si, v zune imamo meringo, v sredici je žvečljiva in se kar stopi v ustih, medtem ko ima skorico rahlo hrustljavo. Noter imamo še kremo iz temne čokolade, res bogata krema z dodatkom kave. Vse skupaj pa obogatimo še z lističi mandljev, ki dodajo še dodaten hrustljav element. Če pa povete, če se to ne sliši preprosto, fantastično. Kole, naše beljake in cukr bomo zdaj segrevali nad vodno kopeljo. Jaz moramo vse čas mešati z metlico. Pripravljamo v bistvu švicarsko meringo, ki je bolj stabilna od klasične navadne meringe. Um, tole moramo segreti na približno 70 stopin celzija. Zdaj je ta trenutek nimam termometra, pa tudi vi ga verjete, nimate pri roki, če ga imate super. Um, kako bomo to preverili, je tako, da med tem, ko bomo mešali pa se grevali, bomo šli s prsti in če ne čutimo več zrnc sladkorja, je meninga pripravljena. Trajali bo pa tamene 8 minutk. Pa še ena stvar, ko pripravljate vodno kopel, bodite pozorni, da se nikoli ne stika gladina vode in dno posode, ker tako bomo v bistvu skuhali beljake, mi rabimo pa paro. Takole. Meringa je pripravljena, se greta in sedaj gre naprej v skledo mešalnika, kjer jo bomo stepali, pa previdno tole je vroče, uh, tole bomo stepali do čvrstih vrhov, In lahko pa dodamo tudi kakšne arome med samim stepanjem. To damo ponovadi potem proti koncu stepanja. Jaz bom uporabil tole masleno vanilijo, butter vanila, ki ima res fin priukus. Edim, kar moramo paziti pri tehlej aromcah je, da jih damo bolj malo, kaplica po kaplica, ker so res močne. Meringo stepemo do čvrstih vrhov. Dodamo še soj in poželi aromo, maslene vanilije. Meringo bomo sedaj namazali na pekač. Obložen speki papirjem, tole bomo namazali še prej z oljem, tako da bo potem, ko bo meringa pečena, šlo lažje dol. Rabimo pa kvadrat približno, oziroma pravokotnik približno 20x30 cm. Olje natanko razmažemo po papirju za peko. Na to pa enakomerno razporedimo meringo v površini približno 20x30 cm. posujemo še mandljeve lističe. Tole gre zdaj v pečico. 200 stopinj celzija bomo pekli 8 minut, potem bomo zmanjšali na 160 pa še nekaj 20 do 25 minut. Na sredino pa brez ventilacije. Zdaj, ko se je tole malo ohladilo, povrh položimo eno plast pečice papirja in vse skupaj obrnemo na glavo. Pa, paste, če je moje še malo vroče, tako da si pomagamo še s Takole. In... le. In, Ko imamo takole obrnjeno, prestavimo nazaj na rešetko s peki papirjem. Tole postimo kar gor na peki papirju, ker bomo potem lažje zavili rovlado. Zdaj gremo pa pripraviti kremo. Smetano bomo sedaj segreli, skoraj do vretja. Z njo bomo pa prelili Da imam 200 gramov nadrobljene temne čokolade. Fajn je, da je 72, še boljše je 70 Vročo smetano prelijemo čez nadrobljeno čokolado, počakamo dve minuti in vse skupaj premešamo. Če se vam kljub vsemu, tako kot men, ne bo stopila do konca čokolada v tej smetani, zna bi, da se mi mal premal segrev. lahko uporabimo še malce mikrovalono in se skupaj stopimo. Po mikrovaloni pa vedno se grevamo nizki jakosti, tudi vodna kopel bi bila ok za tole, da stopimo do konca. Maslo dodajamo postopoma, tam nekje v treh korakih. Fajn pa je, če je maslo segreto na sobno temperaturo. Sicer pa ponovimo postopek, da malce segrejemo čokolado v mikrovlogi ali pa nad vodno kopeljo. Ko imamo naš ganache pripravljen, ga prelijemo še vročega povrh naše rolade. Na koncu si pustimo malce za dva prsta prostora, tako da bomo lepše zavili. Pa si tudi malce tega ganaša, pa čisto za na koncu, za dekoracijo po vrhu končane rolade. Ganaš razmažemo po pečeni meringi in vse skupaj prestavimo v hladilnik za 15-20 do 20 minut, toliko da se čokolada rahlo ohladi. Pripravimo še kavno kremo. Stepemo 150 ml smetane, kateri dodamo dve žlici sladkorja. Vmes v žlici vroče vode zmešamo še žličko instant kave. Ko imamo smetano stepeno in kavo malce ohlajeno in pripravljeno, jo vlijemo noter in nežno mešamo, pa pa sam še sestavimo v rulado. Kavo nežno mešamo v smetano in vse skupaj razporedimo po vrh čokoladne plasti. Larose sedaj zavijemo. Pomagajmo si z papirjem za peko. Če je na koncu preveč denega, ga enostavno malce odstranimo in rulado zavijemo do konca. Zdaj pa rešte, še ni krasna, fantastična, velihaustna rulada. Zdaj pa tole, a ja. Če vam poč vpoč maliko krmen sposebne se ko bo tole zatrdil, bo fantastično vse skupaj. In uh, to čar teh rolat z beljakov, da malce popokajo. Zavijamo v peki papir, damo v hladilnik za vsaj 3-4 urse, tako da se res lepo okusi in strdi krema. Najboljš je pa čez noč.